سب خیریت سے ہوں گے اور کے نکلے تو جو آگے سے بلو بیری نکلی جس کی عزت لٹ چکی تھی اچھے طریقے سے مطلب ٹھیک ہے انہوں نے نیلا رنگ مارا ہوا ہے تو بٹ یہ مورے رکھنے کا کیا ہوا اکلا سنگھ اور یہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے تو خیر ہم نے اس کا اس کو اگنور مارتے ہوئے اس کے پیچھے اپنی ٹڈی لگائی اور آ, چل پڑے یہ بائک والے پائن بہت کالے تھے انہوں نے سائڈ سے نکالی اور چھو کر کے نکل گئے پھر ہم نے یہ بلو بیری کا دیکھا کہ یہ کدھر کو جاتی ہے انہوں نے نہ کوئی اشارہ لگایا نہ کوئی ٹکانہ بتایا اور یہ جدھر کو منہ تو مڑ جی کھوتی کا کوئی منہ نہیں ہوتا تو کھوتے کا کوئی منہ نہیں ہوتا وہ جدے دل کرتا مڑ بس یہ بھی مڑ گئے پھر میں نے پھر صبر کیا کہ ٹھیک ہے تو جو ہے پھر آگے گئے ہم کرتے اور یہاں سے ہم لانگ ٹپ کے آگے سے راستہ بند بن گیا تو ہم یہاں سے نکلے کیونکہ پاکستان کا کوئی نہ نہ منہ ہے پھر آگے آئی کلو بازی کالا شا کالا میرا کالا ہے سردار دار گورے دفاع کرو اگنور دس کالی کار میں نے کار والے کو نہیں کہا ویسے مجھے گانا یاد آیا تو میں نے گا دیا ہلکا سا خیر ہم اس ادھر بھی اس کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے جاتے گئے پر آگے سے یہ پھر اپنی منزل کو الگ کرتے ہوئے نکل گئے اور ہم اپنی منزل کو الگ کرتے ہوئے نکل گئے اور یہ ذرا خطرناک سا ہے جس کا دل کرتا ہے منہ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم پھر پہنچے یونیورسٹی اور یونیورسٹی میں آگے کوئی کٹا کھل چکا تھا خیر وہ گارڈ والے بھائی آ اس کا کٹا سالو کرے تھے کٹا سالو کرتے کرتے اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو اس نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا میں کتنی شریف ہونا نا کہ اس نے مجھ سے کوئی نہ اسٹوڈنٹ کارڈ پوچھا کچھ بھی نہیں پوچھا اور میرے لیے دروازہ کھول دیا ہے اور کھول yes اور پھر ہم نکلتے شون چھاں کر کے ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کہ بھڈا کیا ڈالا ہوا کیونکہ اکثر لوگوں کی چسکے لینے کی عادت ہے ہم نے چسکا نہیں لیا آگ لگے بسی میں ہمیں اپنی مستی میں خیر آگے آگے پائے تو اسی تھلے آنا ہے او ہو گئے پاس ہم آگے گئے آگے پھر انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا تو, تو پھر ہم عزت اور شرافت کے ساتھ پارکنگ میں چلے گئے نارتھ از کپل اور پارکنگ میں جا کے میں نے سوچا کہ, کہ کہاں لگائی جائے گاڑی سجے جانا کہ کھبے جانا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو کھبرے چلتے ہیں اور کھبے ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے کہا کہ وہ جا کے نا اور شرافت کے ساتھ لائن میں لگاؤ کتنے شریف ہوں میں کتنے شریف ہوں میں اور اس کے بعد ہم نے کام شام جو بھی اپنا کیا تھا میں نے آلو والے نان کھائے تھے وہ ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو پھر واپسی پھر ہم نے گول گپے کھائے گول گپے سوری گولا گائے گولا بنتے ہوئے جس کے لے کے یونسٹی کا بھی کیا اور گولا کھایا وہ سامنے والے بھائی بڑا جو تھے شوہے ہو گئے تو پھر میں نے ان کو اندر سے نکال دیا اور یہ گولا ساتھ میں سڑک کا بھی اور ساتھ میں یونیورسٹی یونیورسٹی کا بھی اور پھر واپسی پر ہم پھر چون چان کرتے وہیں بازار سے وہی تک کے پیلم کرتے کراتے دستہ بناتے بنوتے ہم وہیں نکلے پھر ہم نے اگ چی کار کے پیچھے لگا دی اپنی گڈی پھر کوئی ایک پائن اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہوئے اور بہت سیاح بنتے ہوئے انہوں نے کار کو بالکل درمیان میں موڑ کے درمیان میں کھڑا کر دیا کہ نہ نگا گے تو نہ ننگن دے گے ये देखें, एक आवी पाणी हो बहुत सी, आगे बिलकुल मोड़ खड़ी की कोई लंघ ना सकी खेर अब पाकिस्तानी से नंघे वेख्या के नंघ गए सारे फिर अंदर मगर मगर असि भी इतो ही लंघ गए औखे होके नो کوئی نہیں رب بندہ پل کرے اگر وہ بندہ اتنے ہوں تو پھر میں انہوں نے سنا کی نہیں کہنا گھر پہنچ کے گھر دیں عزت نہیں دیتی دروازہ چیتی نہیں کھولیا کھڑکا کھڑکا کھڑکا کھڑکا کے مر گئے پھر تر کے اما کو میری کو ترسا ہی گیا اس نے کہا چلو بچی باہر کھڑی کھول دیتے ہیں یہ دروازہ کھل گیا اس کے بعد میں نے گیٹ کھولا اور اپنی ٹیڈی کو اندر کیا یہ میں تھکی ہاری پیڑی تھی گرمی بہت زیادہ سی پھر میں نے لیا مزاقل پھینکا تسلی سے بیٹھ کے اور اس کے بعد کام کرنا شروع کیا اور لگاتار ڈھائی تین گھنٹے کام ہی کیا ہم نے بہت مصنومیت اور چپ چاپ ہو کے کیونکہ آج امی کا کمپریشر بھی گرم تھا پھر رات کو عباس ہو نے کہا چلو کہیں باہر چلتے ہیں تو میرا عباس کا میں نے موڑ دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو چلتے ہیں ابازو کا آج کمپریشر زیادہ گرم تھا ہم نکلے پھر تھوڑا سا ہم نے انجوائے کیا اور عباس سے کو کچھ نہیں بہ کا کو بہت گرم تھا میری نہیں آئی نے اپنی تو کالے ہے چلو ننگ جو ساڑی خیر ہے ابھی تو بعد چی لنگ جا گے پھر ہم آگے گئے تو آگے پتہ چلا کہ فاٹک بند ہے پھر ہم نے وہاں جا کے شرافک بریک لگا دی پر اتنے جہ جن بھی اکلیا نے اج می جی میں کوئی بندہ پوچھے میں کوئی نوکھا کام کرتا کو یہاں ٹرالی کے پیچھے لگا دی اپنی ٹیڈی لیکن آگے ٹرالی والے بہت گدیلے تھے ان کی ٹرالی میں سے پٹک پٹک کے مٹی گر رہی تھی اور میں نے پھر سلو کر لی کیوں میں نے کی تھی بار بار صفائی نہیں ہوتی پھر ہم نے ان کا منہ دیکھا کہ یہ کدھر کو جاتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں خیر انہوں نے بھی جدھر کو جانا تھا وہ اپنی منزل مقصود کی طرف نکلے اور آگے جا کے انہوں نے ہمیں پھر بھی درستہ دے دیا پتا نہیں ترسا آ گیا تھا کیا ہو گیا تھا کیا نہیں ہوا تھا خیر ہم نے جو کام کرنے تھے جو چیزیں لینی تھی لی اور گھر کو فٹافٹ سے واپسی کو نکلے کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی گھر پہنچ کر میں نے کمائی یعنی کہ خدمت کی اباز کی ان کا موڈ ٹھنڈا کیا اور ادھر ہمارا بلوگ اینڈ ہو گیا ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے ختم بائے بائے ٹاٹا